Ми так любили сюрпризи та різні новини. Чекали того, як діти. Зараз любити новини може лише той, хто штовхає новопосід, спокійно посидіти на природі без внутрішніх покарань Я б з радістю насолодився деревами. Та Забачу лише герань, не люблю герань, люблю ялинки та клени, бажання бути щасливим шалене Але чи дозволять мені то зробити? Мої полісмени ментальні ніжитись при свічках у ванні, коли навкруги і без того баня, провина всередині дуже жорстока, пані стакані те, що давно вже повинен покинути. Та у моїй волі, на жаль, повноваження покине ті. Тому я відмічаю майбутнє, щоб не помічати теперішнє Але якщо це все, то давай танцювати, як у Піджей Харві та Періша Якщо вже вирішив жити, то живе Апокаліпсис, то лише декорація Викинуть ту провиною з голови Робити, що можеш, допомагати тим, хто навкруги якщо я, то зміг, то зможе ти Щастя під час війни Чи можливе щастя під час війни час Зараз сидить на Майамі, нібито добре все А він у ментальній ямі. Знаєш, щастя не в лямі, а в тому, щоб під собою та світом прибрати татамі. Бо щастя у відсутності боротьби їж молися, робити, люби в хаті коїться дивіться сигарети, то не зовсім табак. Нібито час посміхнутися, та щось і досі не стак. Але треба зібратись, бо завжди жити в тривозі, то мрак. Тривога не забере тебе, як знищити дронами Київ не в змозі і рак. Хтось зараз сидить у окопі, де не до сміху, але на ньому посмішка. Бо він розуміє життя прекрасне. Це сказав йому досвід Аша до Дональ... І така спокуслива, але якщо зайшов до неї, вона вже тебе не відпустить. Реальність буває не для того і є, щоб ми були справжніми щоб цінували своє. Тож хтось сидить у окопі зараз, над ним металева слива. вона хоче заборонити щастя йому, але він щасливий. Щастя під час війни, чи можливе щастя під час війни? Мене згадують страх почуттями.